Kasarníčko, dobrá studnička, vchodil kúni každý večú šuránička, čorne očka, milička, taká. to go. Po zaúru mi sa čo ujde, podľa zákonu kus tu líčky, hanička. aj sa ľudem ne starajúť, daj si jak sa vrnú po dva nočky, budeš moja. Aj sa